з із морських піхотинців, який мужньо бронив Маріуполі з перших днів і допоки не зазнав важких поранень, а потім було 17 днів полону. Як йому пощастило дістатися рідної країни та як знову підвівся на ноги, розкаже Христина Величанська. Парад до 30-ліття незалежності. Майданом проїжджає українська військова техніка. На Труханів острів висаджується десант морської піхоти. Серед новоспечених морпіхів – гліб. Коли човен підходить до берега, прибороти власне цей страх розміщений глибоко і просто ну, стрибнути в невідомість, думаю, що це було і найважче. А це Гліб рік по тому за усміхненим обличчям одразу не зрозуміє, що у свої 25 років хлопець уже кілька разів був на волосині від смерті. Він один із тих, хто відчайдушно тримав оборону Маріуполя. А так складається. Життєві події, що в моїй ієрархії цінностей та Україна займає найвищу цінність. Коли розпочалась війна, у 2014 він був ще школярем, але мріяв боронити державу. Рівно за рік до повномасштабного наступу расистів саме 24 лютого він присягнув на вірність українському народові. І я зупинився на першому окремому батальйоні морської піхоти. Це не просто назва батальйона, це насправді перший батальйон, який був створений в Незалежній Україні от, тобто ще в 1993 році. Тобто це такий ну, якби фундамент, взагалі, да, корпусу морської піхоти. Коли почалась Велика війна, його підрозділ перебував поблизу Маріуполя. 23 лютого вечорі нам був даний наказ вимкнути наші мобільні телефони. Тому що, можливо, російська авіація та, буде десь пеленгувати розташування нас і, можливо, да, там обстріли чи бомбардування. Через відсутність мережі вони лише за добу дізнаються, що бомбити почали не лише їх, а й усю країну. А вже через кілька днів морпіхи закріпляться на металургійному комбінаті Ілліча. Це так само дуже важливо да, там сказати, що в Маріуполі була не лише азовсталь, було два величезних заводи. Да. Ми заїхали туди і нам був даний та, там, бойовий наказ не допустити прориву противника в район міста. Маріуполь. Без зв'язку, практично без сну, про їжу і говорити не доводиться. Так тривало майже два місяці. Вони знали, що в цілковитому оточенні, але відтягували на себе ворожі війська, щоб на полігонах встигли підготувати для них підсилення. Одного дня під час спостереження у будівлі, де перебував Гліб, влучив танк і прилетіло кілька мін. Спав з третього на перший поверх. Я не міг рухатись, бо мене привалило. Я нічого не бачив, тому що від ну, якби, високої температури, якогось палаху, я не знаю, як це правильно назвати. Я це називаю, типо, як закипіли очі, та, тобто повіки в мене прикипі, прикипіли до ну, цієї нижньої частини. Його знайшли під завалами і перевели у польовий шпиталь. Але травми надто серйозні, почув Гліб від бойового медика. Сказав, що в мене переломий клас. У мене були різні забої грудної клітини, ребер. У мене була зламана нижня щелепа, тобто так, ну, доволі добротно вона була вивернута в іншу сторону. Зламаний ніс. Щоб вберегти життя важкопораненим, їх мусили передати росіянам у полон. Та за 17 днів окупанти жодного разу не вкололи навіть знеболювального. Вони просто спостерігали, як українські військові конали у муках. Посада моя. Я командир відділення. Перший відділення в аталіон В моєму випадку тобто мене лікували постуканням по плечу. Ну, З твоїм поломаним тазом ми нічого не зробили. Мене організм просто інколи вирубався. І тобто там сон був моїми ліками, там не знаю, молитва була моїми ліками. З кожним днем стан Гліба погіршувався. Він уже змирився, що його лежачого повезли літаком кудись у глиб Росії. Але їх привезли на обмін. Коли я побачив синьо-жовтий прапор, і потім мене занесли в такий як кузов газельки. Нас поклали там декількох людей. І підійшов водій цієї газельки такий, постукав, каже, все хлопці, видихайте». Ви вдома в Україні. І в нас всіх в чотирьох полили сльози. Його рятували у шпиталі в Запоріжжі, потім у Полтаві, звідки він родом. Наразі піхотинець проходить реабілітацію у Києві. Зараз всередині тазу у мене як такі титанові прути, болти. Вони будуть зі мною на все життя, так само в мене в щелепі титанова пластина. Поки Гліб бачить лише на одне око. Він мав звестись на ноги лише восени, але свої перші кроки зробив ще у липні. І на цьому не зупинився. Вчора я пробіг два кілометри, да, це певно мірою там дискомфортно, боляче, але такі штуки, ну, типу, формують характер. Піхотинець вірить, він зможе повернутися на службу в ЗСУ, попри пережити пекло у Маріуполі, полон та втрату близьких друзів. Він і далі хоче бути максимально корисним державі. Да, я українець. Ну тобто, та для мене це там показник того, що для нас немає нічого неможливого. От, і я справді в це вірю і цим живу. Христина Величанська, Євген Тур, Факт Айсі Марафон, єдині новини. Глибоко віруючий батько п'ятьох дітей і запольний атеїст, молодий тато. Двоє ветеринарів. Юнаки з квадрокоптером у руках. Усі вони герої Київщини. Саме вони стали героями кінореконструкції березневої окупації Київщини. Область героїв. Саме так називається стрічка, яка от-от побачить світ. А наша знімальна група вже познайомилася з його героями. Напередодні оприлюднили офіційний тизер та нагородили головних героїв. Факти ексклюзивно поспілкувалися з героями та продюсером проєкту. Віроломна і зухвала атака, історичні бої і неймовірна самопожертва місцевих. Усе це про оборону Київщини. Область вистояла і завдяки таким, як Олександр Акімов з Ірпеня. 25 лютого він вивіз рідних на захід країни. Міг видихнути і забути про все, але повернувся, щоб рятувати стареньких і прикутих до ліжка. Ми підвозили людей з того боку Романівського мосту. Багато ми вмовляли людей. Людина... Нічого не розуміє, хто ти, чому ти приїхав за нею. Ти типу, пояснюєш, що вас, за вами прислали ваші родичі, ваші діти. Понад 60 людей вивіз і виніс на руках. Усе це під обстрілами. Просто повз в ліс. Це також це був найстрашніший момент, тому що ну, це було. Ну, я просто мені здавалося, що зараз я десь там покажуться і вони будуть по, по мені стріляти. Легендарний романівський міст поєднав і цих двох. Потім вони разом вивезли з приірпіння тисячі людей. Здавалося, антиподи по життю. Глибоко віруючий тато п'ятьох дітей Анатолій. Навіть коли мене особисто пастор церкви просив, каже, Толя, не їдь, у тебе їх п'ятеро, у тебе п'ятеро дітей. Ми не, будемо, ми не зможемо так попіклуватися про твоїх дітей, як ти сам. І я кажу, Андрій Миколайович, там 500 чоловік сидить в підвалах. І запальний, відчайдушний 21-річний атеїст Олександр. Люди мене бачать перший раз в житті. Вона каже, Да, в нас є автомобіль, давайте заберемо у чоловіка, в нього ключі. І ми відомо ну, нашу машину. Чоловіки згадують, як щільно лягали міни, як не припинялися обстріли. Ведеш дідуся, ти не можеш його кинути, а тобі міна криє ну, десь буквально там метрів 15, земля летить за шивора. Я розумію, якщо я навіть ну, прихилюся, да, то дідусь просто впаде з цього сієдностки. Ти просто був як звір, на якого полюють. Їдеш і чекаєш, коли тебе вб'ють. І ти. Намагається просто дожити до вечора. Дожити до вечора і щось зробити корисне. Зовсім скоро про цих людей дізнається весь світ. А ще про 15-річного коригувальника вогню з дроном і молодих ветеринарів, яким довелося оперувати дітей. Перше в моєму житті – так, близько хмирали діти. Світ дізнається завдяки стрічці «Область героїв». Це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. В такі моменти, фір розумка, що треба не тікати зі цих. Ці... Всі того не варто, але ти віриш в власні сили і ти далі продовжуєшся робити. Принципово, хоч і ризиково, було й те, що в цьому фільмі головні ролі зіграли реальні люди без жодного кіношного досвіду. Це кінореконструкція героїчних вчинків простих українців. Це кіносповідь їхня. От чому вони грають самі себе. Я пішов на цей ризик. Я боявся, що ми отримаємо щось недобре, але вау, це було чудово, бо вони не грали, вони переживали знов ці моменти. Обласна влада абсолютно підтримала ідею, дала всі можливі доступи, допомогла з локаціями. Фільм зняли за менш ніж три місяці. Це рекордні терміни. І от нарешті прем'єра офіційного тизера. Ті, хто передавав інформацію, ті, хто вивозив людей з окупації, вони точно не мають бути забуті. Ми маємо проговорити про цих людей, ми маємо говорити про їх вчинки. Мені здається, що це частинка нашого культурного коду має бути. Ці люди справжні герої, хоча вони Звичайні мешканці Київської області. Стрічка «Область героїв» вийде в український прокат уже цієї осені. А після запланована світова прем'єра про вільних людей вільної країни. Оксана Михайлова, Максим Костенко, Факти АСІТІВІ, Єдині новини. Це все на нині. Тримаємо стріли і перемоги нам, попри все. А далі виступ президента Зеленського на зустрічі з керівниками великого бізнесу в межах відкриття нью-йоркської фондової біржі. Доброго ранку, пане президенте, пані міністри. Мене звуть Лін Мартін, я президент біржі Нью-Йорка. Від імені біржі хочу сказати, що ми дуже пишаємося можливістю привітати президента України, пана Володимира Зеленського, на цій сьогоднішній дискусії. Представники і лідери бізнесу чекають на можливість відчути від вас про перспективу України.